Reacție dura Siriei după bombardamentele occidentale, o agresiune americană. Mai multe explozii puternice s-au auzit sâmbătă dimineața în zor în capitala sirian Damasc, survolat de avioane, a constatat o corespondentă AFP, în timp ce televiziunea de stat a denuncat o agresiune americană în Siria în cooperare cu Franca, și Marea Britanie conform majorului Pre american Donald Trump tocmai a anunțat o operațiune militar în curs în Siria, împreună cu Franca subiliere Regatul Unit, pentru a pedepsi regimului Bashar al-Assad, pe care îl acuz de atac cu -chimic contra civililor din ora subiliere sunt te, 7 aprilie.